I denne filmen ska vi fortelle litt om den processen vi går igenom når vi skal brainstorme eller ideemildre og lage en modul. Ja, det er jo ikke sikkert att detta är den metoden som passer for alle, men detta er noe som fungerer for oss. Og det er kanskje noe av den viktige erfaringen å ta med sig at du må finne noe som fungerer for dig. Når vi starter och Eh lagen modul så bruker vi prinsippene om backwards design og chap repetisjonen igjen. Eva, hva er det vi starter med å tenke på i forrådet det? Når du skal jobbe med backward design eller baklengs planlegging som vi ofte sier på norsk, så handler det om at du først må tenke på hva er det diska de har lært når det er ferdig med det her? Eh, hva skal de sitte igjen med som læringsutbytte? Så må du tenke over hvordan kan jeg vite at de har lært det? Hvordan skal jeg vurdere dette? Her? Eller på hvilke måte kan de vise mig at de har lært det? Og først da begynner vi å lage det som jeg kaller for læringsepisoder, eller innholdet eh, som en skal bruke for å nå dette målet. Og det skiller seg litt fra andre måter å tenke på, hvor man gjerne start med begynnelsen, og så tenker man att det går seg litt til etter hvert, at det er liksom først med noen tekst, også med noen video og så videre. Men här lager vi alt innhold basert på vad som skal være lært når du er ferdig med det. Og sånn rent praktisk, hvordan gjør vi dette her? Ja, det som vi har gjort, og som kanskje virker litt rote for noen, det er at vi pleier å sitte og skrive litt inn i en polvånd som har en veldig grov skisse av en Mal. Det er ikke noe fint og fancy skjema, men det är rett og slett for att vi ska få litt overblikk. Og da er det viktig å liksom få notert ned ting, fordi det är jo fort når en sitter og idemildrer at tankene går andre veier, eller man glemmer ting som er sagt, og da kan det være greit å ha notert ned all de tingene man har tänkt på og sagt, mens man holder på, för det er ingen ideer som i utgangspunktet er dumme. Og kanske det noen ganger er det sånn at du dukker opp i det som kan brukes i andre moduler. Og jeg er så heldig å ha med dig Eva i de prosessene når vi lager moduler, og du er veldig flink til å skrive ned. Men visst man ikke har med sånne personer som er gode til å både tenke og være sekretær samtidig, så er kanske et godt tips å gjøre opptak av et slik brainstorming-sesjon. Ja, det tänker. jeg. For da kan man alltid gå tillbaka og se... I tilfelle det er noen som har sagt noe, så Det er jo mange ganger jeg også har opplevd at ja, det var bra det du sa akkurat nå. Og så tänker du, hva var det jeg sa for noe? Og så er det liksom borte fra hukommelsen. På skjermen nå så ser du den PowerPoint-malen vi har laget oss, som kanskje ser litt rotet ut, som vi starter idemildringen vår i. Og Eva, det vi starter opp med, det er først å spørre oss vad er den store ideen? Ja, og, og det er liksom den overordnende tanken for hele modulen. Altså hvorfor i det hele tatt skal vi jobbe med dette temaet her, eh, er det jeg tenker er viktig. Eh, det vil jo danne utgangspunkt for hele kurset også. Hva er den store ideen når du lager et kurs? Hva er den store ideen når du lager en modul? Eh, men vi skal vise noen eksempler på det, så blir det litt tydeligere. La oss ta en modul vi allerede har laget. Ja, og da har jeg funnet her fra vi satt og lagde en modul om vurdering. Og den store ideen her er jo det her at vurdering er en av de tingene som har størst betydning for elevenes læringsutbytte. Så det er en veldig, veldig viktig del av undervisningen og gjøre god vurdering, og ha en god vurderingspraksis. Så det er den store ideen her sånn. Så tänkte vi videre på, ja, når våre studenter har vært igjennom denne modulen, Vad skal de være i stand til? Og da gikk vi opp her, hva skal man sitte igjen med? Og det vi definerte det som, var at våre studenter, etter å ha vært igjennom denne modulen, skulle kunne gi tilbakemeldinger som fremmer læring hos eleven. Så er det jo flere bokser som du ser på, på denne siden her. Men når jeg da har på en måte den store ideen om vad man skal sitte igjen med, så kan jeg begynne å tenke på, ja, vad trenger våre studenter å vite noe om da, for å nå dette målet? Og det er dette som jag kalt for læringsepisoder. Og da har jeg prøvd å dele det inn, og det kan jo være flere eller ferdige læringsepisoder enn det som står här dette er bare et utgangspunkt. Og vi prøver å sette inn de punktene som vi tänker er viktige ting for dig som student å kunne nå om for å nå dette målet om å kunne gi gode tilbakemeldinger. Og da kan vi se här at å snakke nå om hvorfor ska vi jobbe med vurdering til det å utvikle gode kriterier. Vi går over til å vise eksempler på gode og dårlige tilbakemeldinger og vise ulike måter å vurdere på. Så vi prøver å i dette spennet som går fra dette forståelse kunskapsaspekte over i anvendelse, og kanskje også over på slutten i noe refleksjon, så sånn at man på en måte eh, har med seg en ganske god ballast in når man skal gjøre det. Men det som er viktig å få fram her, Eva, det er her at her har vi sortert egentlig når vi er ferdig med prosessen. Men akkurat i det vi starter opp med læringsepisoder, da har vi ganske stor takhøyde. For da skriver vi på en måte alt som faller oss inn fortløpende. Ja. Eh, så det du ser på skjermen nå, her har vi sortert ganske mye. Vi har noe, vi har slått en del sammen eh, i de forskjellige læringsepisodene. Men vi lar på en måte de tusen blomster, blomsterheten begynne med her. Ja da, og, og dette her vil jo endre seg. Dette skal jo være veldig dynamisk. Så det er ikke sånn at vi starter med læringsepisoden igjen, men vi prøver å sette inn i disse boksene. Alt som vi tänker på som kan være viktig, og så diskuterer vi det, og etter hvert så danner det seg på en måte litt et skjelett på dette her. Eh, nå må jeg jo si at vi tenker jo, i forbindelse med det hva man skal sitte igjennom, også noe på vurderingen. Hvordan kan man vise at man kan, eh, så sånn at den blir liggende litt egentlig i forkant av det å lage læringsepisoder når vi sitter og jobber, men- nå tok jeg den med nå, fordi at her har vi på en måte operasjonalisert litt de tankene vi har basert på læringsepisodene. Så det vil også være en viktig del. Det som er noe av det siste jeg pleier å gjøre, når vi sitter og jobber på den måten, det er å se på læringsmålene, prøve å definere ut på en måte hva disse læringsepisodene eh vad den stora idén och vad man ska sitte igen med, hur det ser ut som såna lubber. Eh, det har puttat på en liten stjärna här borta också, har relevans som motivation, engagemang. Eh, och det er ju lite grann eh liksom sånn, något som ska sitta lite grann med, varför jobbar vi med disse tingna här och här i detta tillfälle så det att eleverna får hjälp att förbättra sin egen progression og ikke bare en sår eller ett tall som ju är en viktig del av det å jobbe med vurdering. Så vi prøver å putte på alle de punktene som vi tänker er viktige for å på en måte lage kjøtt på beina på modulen. Og sånn rent praktisk så ser jo dette rotet ut, men vi har liksom et behov for å se alt på en gang. Og sånn rent teknisk, Eva, så setter vi inn små tekstbokser. Skal du bare vise kjapt i PowerPoint hvordan vi gör det? Ja, da, jeg, jeg kan jo putte inn en liten, liten tekst her uh, i differensiering. Uh, nå, differensiering har jeg ikke brukt her på uh, vurderingen, men det kan jo være i andre sammenhenger at det er aktuelt, exempel eksempel differensiering ut fra elevenes uh, uh, ferdighetsnivå, eller det kan være ulike skolenivåer eller ulike fag og så videre. Ofte så må jeg si at standardteksten her i PowerPoint den er på 18 punkt. Det blir ofte alt for stort når jeg skal sitte og jobbe. Jeg sitter ofte og lager teksten mye mindre, så sånn at vi får litt plass inn. Men på en annen side, og det er kanskje en sånn viktig lærer om det også, det er jo at når du har så begrenset plass å skrive på, så må du uttrykke det veldig konsist ofte. Skal man ikke stikke under en sol, kan være litt smart når den skal prøve å skape en oversikt. På de neste sidene i denne modulen så skal vi se hvordan vi tar dette utgangspunktet vårt fra ideemidlinger i PowerPoint og flytter det over til sider og kulepunkter i Canvas.